اللہ رحمن السّلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج میں بنانے ہوں چکن ہانڈی یہ, یہ پڑا ہے میرے ٹماٹر یہ پڑا ہوا لہسن یہ پڑا ہوا ہے ادرک اور یہ پڑے ہے چکن یہ پڑا یہ پڑا یہ پڑا گی. اب میں کوکنے لی ہوں اس کو اس میں کبھی میں ڈالنے میں ساری मैं रही हूं जब मैं कूट के इसने डालूंगी आप चिकन को ڈالنے والی چکن, ڈالنے چکن. کا چکن بنے گا آپ لوگ یاد کریں گے چکن میری آپ کو کیسے لا دیں گے اس میں اب نہیں ڈال دیجیے اس میں وعلیکم السلام میں آج چکن ہانڈی بنا ہوگا بہت مزے جی جی یہ میرے مسالے ہیں کر کے بناؤں گی السلام علیکم کیا ہے چینی ہانڈی بول رہی ہے چکن ہانڈی چکن ہانڈی چکن ہانڈی کیسے بنانی ہے آپ آج چکن ہانڈی بنانی چیلنج میں نے کہا آپ اچھی بنا لیں گے گاؤں جی چلے آئی دیکھتی ہے ماشاء اللہ رکھے اچھی لگیں مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ اچھی بنا لیں بہت اچھی بنا لیں آپ کھائیں گے اچھا لگا ہم نے اس کو دیا اور یہ دیکھتی ہوں کیا اس لیے کیا کرتی ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی میری ہے تو آپ نے اس کو چلے جی آپ بس بننے والی اچھی لگی ہے تو لائک لائک کریں آپ کو یہ کتنی بہت اچھی لگے گی آپ اس کو لائک کریں آخر آپ کی بنے گی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا اس میں تھوڑا سائز اول ڈالوں گی اچھا اس کی اچھے طریقے سے अभी मैं इसमें थोड़ा सा और आयल डालूंगी क्योंकि इसमें आय थोड़ा सा कम है चले अब मैं इसमें थोड़ा सा आय डालती हूँ फिर और डालू ये है टमाटर इस बनाई करके फिर टमाटर बनाऊँ मैं फिर ठीक है चलो अभी थोड़ा सा कर लो मैं से बनाई कर लूँ یہ اچھا ٹماٹر کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سارے میں اب میں ڈالنے والی ہوں مسالے سارے اب میں ڈالنے والی ہوں مسالے اب میں سارے دیے مسالے اب میں اسے بناؤں صحیح کر کے ہلاؤں گی اور پھر میں اس پہ دے دوں گی ڈھکن اس میں میں ڈالوں گی پہلے پانی ایک گلاس پھر میں دے دوں گی اس پہ ڈھکا ٹھیک ہے اچھا میں نے سات منٹ تک بند کر دیے ٹھیک ہے اب میں تب ہوں میں ہوں سکس کلاس میں اگر میرا آپ کو اچھی لگی اگر آپ کو میرے کو اچھی لگی آپ اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں میں آگے اچھی اچھی ڈشیں بناؤں اچھا کل میں ساری چیزیں بلاؤں گی اچھا کل میں کل میں آپ کو زیادہ ساری چیزیں بلاؤں گی اور میں کل آپ کو یہ گھر کے سارے کام کر کے دکھاؤں گی جھاڑو وغیرہ میں کو ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گی یہ میں کو پریس کرنا کپڑے دھونا یہ سب کچھ میں آپ کو کل کر کے دکھاؤں گی بس اب میں اس کو سکرین داروں میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کچھ ہوا ہے یہ تو آپ نے باقی بہت زبردستی بنا لی ہے آپ نے چیلنج جو وہ قبول کیا اور اس کو آپ نے پورا کیا اپنے ماشاءاللہ اللہ کیا ہانڈی بھر گئی ہے اور کیا اس کی خوشبو آئی ہے وہ مزے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھی گیا بھائی نا برقلے ڈالے ڈالے مسالہ نہیں پڑا تو دیکھا خوشبو کتنی پیاری ہے آ رہی ہے اب آپ نے نا یہ چیز اس کو ڈالی چلیں یہ نہیں